zici la un important spital din Car, polici sublinieră tii sublinieră I procurorii au săltat trei angajați. Polici sublinieră T sublinieră I procurorii au descins. Marciu, Mas, la Spitalul Judecean de urgență din Bistrica, pentru a efectua percheziții, sublinierea ei conduce la audieri pe trei angajați din cadrul unit de primire urgence, cum suspectați ce ar fi furat-o important sunt de bani ceceanului din Republica Moldova, care a fost internat în urmă cu 10 zile în această unitate. După ce a fost implicat într-un incident armat pe raza localicii Cepar. Managerul Spitalului Judecean de Urgenc Bistrica, Gabriel Azani, a declarat pentru Agerpres că cei trei angajați vizați de și erau de serviciu în noaptea de 13 spre 14 aprilie, când bărbatul de 31 de ani din Republica Moldova a fost adus la UCUM, prezentând multiple pelegii împușublinie recate. Au fost vizate trei persoane din cadrul UP, o registratoare medicală, o infirmier subliniere și un brancardier, care au fost acuzați de furt calificat. Ancheta este un desf-subliniere urare. Noi am predat înregistrările din UPUN la organele de cercetare. Înregistrile au fost cerute dinainte. Un din câte mi s-a spus, doi dintre ei, cele două femei, sunt cu propunere de recinere de 24 ore. Brancardierul, el nu, dar el apare în filmarea respectiv la un moment dat, a declarat la Zani. Potrivit managerului spitalului, pacientul din Republica Moldova a reclamat încă de la început ce din hainiar ar lipsi o sumă de bani, suma vehiculat de acesta fiind de 12.000 euro. Având în vedere acest aspect, Organele judiciare au demarat cercetrile sub i-au cerut conducerii spitalului să le pună la dispoziție înregistrările video, iar marci, 24 aprilie, au efectuat perchezicii la unitatea medicală. Tânărul de 31 ani care se pare ce ar fi fost împus sub recat de un conațional în vârst de 40 ani, aflat în prezent în stare de arest preventiv, a fost externat marci din din spital după care a fost dus la audieri la parchetul de pe lângă tribunalul Bistrica în care efectuează cercetări în acest caz sub aspectul sever sublinierei infracțiunilor de tentativ de omor, contraband calificat cu arm sublinierei municii, pus de arm sublinierei nerespectarea regimului armelor sublinierei municilor.